I den här digitala kvarten så ska jag visa hur du kan komma igång och jobba med green screen. Allt ifrån vilket material du behöver till vilken app du kan använda och hur det faktiskt fungerar. Jag heter Anna Söderskärna och jag är IKT-pedagog på Avemedia Skåne. Här står jag i vår green screen studio. Här har vi satt upp oss stora green screen på ett stativ. Green screen är 3 gånger tre meter och går en bit ner på golvet. Jag har även lagt på en extra green screen här för att få en större yta att jobba med. Vi har även extra belysning men den krävs inte utan det räcker med att man är i ett rum med fönster och dagsljus och kanske någon bra taklampa för att få det att funka. Det behövs ju faktiskt ingen speciell green screen utan man kan bara välja ett grönt tygstycke. Den gröna jag har här bakpå stativ det är faktiskt ett helt vanligt bommolstyg. Men jag har även andra varianter. Den här till exempel är ett lakan av bomull. Det här är en metervara vi har köpt, också bomull, Lite gulare än de andra möjligtvis. Den här är köpt som en greenscreen screen och är av syntetmaterial så att den skrinklar inte så lätt som de andra. Och det här är en handdyke från GeBlod, lite annan struktur men den funkar den också. Det man kanske ska tänka på det är lite grann hur många man vill ha. Jag kan ju tycka att det är bra att ha en stor green screen och sen komplettera med en lite mindre. Men då kanske man ska tänka på vilka färger man väljer. De här två passar ju betydligt bättre ihop än vad de här två gör. Och det har med färgerna att göra. Det man också kan tänka på det är att hålla sin green screen rätt så slät. Har man möjlighet att hänga upp den dagen innan man ska använda den och spraya den med lite varmt vatten Då hänger den faktiskt till sig och blir så pass slät så att det funkar Det behövs ju inte heller något stativ som jag här Utan man får ha lite fantasi, lite kreativitet Man kan tejpa upp dem på väggarna, man kan tejpa upp dem på någon lampa, kanske nåla i väggen Hänga dem över en lampa, hänga dem över en, ett skåp eller något sådant vi ska även lägga på och se de här färgerna tillsammans med varandra. Så vi lägger på en bakgrund. Som ni ser så funkar de ju faktiskt bra tillsammans trots att de är lite olika nyanser. Det man möjligtvis kan se det är här i kanterna där det blir lite skuggor. Men annars går de väl ihop. När det kommer till stativ så har man lite olika valmöjligheter. Dels så finns det ju sådana här kamerastativ där man kan fästa en Ipad hållare. Det när man ska se till så att man får rätt Ipad hållare till rätt Ipad. Det här stativet är bara precis en arm upp med en tyngd i botten. Här kan jag ställa när jag sätter fast Ipaden så detta funkar till vilken Ipad som helst, även till Ipad mini. Denna armen går dessutom att böja, den går att höja och sänka oss i sidled också. Motsvarande finns som bordstativ, då fäster man den i bordet. Armen är rörlig den är rörlig i ledarna här. Tyvärr inte detta anpassat just till min iPad. Man kan ju även, man behöver ju inte ha några ut här stativet, man kan ju helt enkelt ta två högar med böcker, klämma paddan emellan. Bara se till så att den inte glider. Det här är en vanlig hushållsrullehållare. Där kan man också sätta paddan så står den stilla. Det finns ju även hållare för detta är nog en mobilhållare, men funkar även till min eh, Ipad. Det finns ju möjlighet att bara använda fodralet till Ipaden och ställa. Men det jag tänker och tycker att elever föredrar är nog ändå att hålla den i handen. Det blir något ostabilare, men det blir också lite flexiblare då man kan få flytta sig något. Framåt tillbaka, sidled. Så fundera på vad som är bäst för er. Stativ eller hålla. Nu ska jag visa den appen som jag tycker är enklast att jobba med när man jobbar med Green Screen. Och det är den appen som heter green Screen by Doink. Det är en köpapp men den är väl värd pengarna. När man klickar på den så kommer man in till en projektsida som är tom just nu. Men jag väljer uppe i hörnet att klicka och så väljer jag Create a new project. Den här appen är indelad lite i olika delar. Allra längst ner så finns de lagren man kan jobba med, i det här fallet är där tre. I mitten finns en arbetsyta och längst upp så kan jag välja om jag vill göra en video eller om jag vill skapa en bild. Och här väljer jag bild. Nu vill jag ha en bakgrund i det understa lagret för det är det lagret som är allra längst bak. Och för att lägga till en bild där så klickar jag på plusset lite till höger i det understa lagret och där kan jag välja ett foto. Hittar ni inga foto här så måste ni gå in i inställningarna och välja tillåta. Jag klickar på den. Nu har jag min bakgrund. När den är gud längst nere i lagret så kan jag nypa med fingrarna. Jag kan göra den större och mindre och flytta runt den och släppa den där jag vill ha den. Nu vill jag lägga till en bild i det mittaste lagret och då klickar jag på plusset igen. Jag väljer det fotot som jag vill ha och det är en bild jag har tagit tidigare. Jag klickar på bilden, jag klickar på done och så har jag min bild. När den är gul nere i det mittaste lagret så kan jag nypa den också och göra mig större och mindre. Och jag kan till och med snurra runt mig som jag vill ha det. Som ni ser så är det en liten vit rand ovanför mina händer och den kan jag redigera bort genom att klicka på beskära som finns här nere bland lagarna. Och där tar jag tag i de gila delarna som ni ser runt om och så kan jag dra dem så att jag får med bara precis det som ska vara med. Och när jag känner mig nöjd så klickar jag på den. Och då kan jag sätta mig där jag ska vara. Där någonting. Nu vill jag ha ytterligare en bild och då lägger jag den i det översta lagret. Och då är det det främsta lagret kan man säga. Så jag klickar på plusset. Jag klickar på foto igen. Och där hämtar jag en bild på en lyxstolpe. Jag klickar på den. Även denna kan jag redigera när den är gul runt om. Jag kan sätta den där jag vill ha den. Göra den större och mindre genom att nypa den. Och sen så kan jag göra mig själv gul. Och så kan jag sätta dit mig där jag ska vara. När jag känner att jag är nöjd med min bild så väljer jag att capture image allra högst upp. Jag väljer att spara bilden. Och när jag har sparat bilden här så sparas den i mina album. Jag kan ju välja att gå tillbaka och redigera i bilden. Om jag klickar done så kan jag se här runt mina ben så är den lite extra grön. Om jag då väljer den här ringvågsringen så kan jag gå in och justera lite grann i färgerna och få bort så lite mycket grönt som möjligt. Som jag drar i den här så kan ni se hur det förändras när jag ändrar min bakgrund. Och jag strävar ju efter att få så blåa byxor som möjligt och så lite runt om grönt som möjligt. Och klicka på den när jag känner mig färdig. Och vill jag nu spara den här bilden också så klickar jag på Capture image och så sparar jag på nytt och då har jag ju två bilder i mitt album. Går jag tillbaka ett steg så kan jag se alla de projekt jag har gjort. Och jag kan även välja att deleta, duplicera, exportera eller ta projekt. och klickar jag på den så kan jag gå in igen i mitt projekt. Jag ska nu visa hur man kan använda kameran som finns i appen. Jag kan föredra att ta bilder mot den gröna skärmen först, och sen lägga över det i appen. Men med en del elever, framförallt de yngre, så kanske det är lättare att använda kameran som finns i appen. För då kan man agera mot bakgrunden. Och jag ska visa hur det går till. När man vill använda kameran i appen så lägger man den som ett lager. Men jag börjar med att lägga på en bakgrund. På och så lägger jag kameran i det översta lagret, så jag klickar på plusset, jag väljer att lägga till kameran, jag väljer den och så måste jag vända på bilden. Och då får jag ju upp bilden på min greenscreen. Och här har då eleverna möjlighet att agera med bilden. Jag ska gå fram och ställa mig framför kameran så ni kan se. Här har jag då möjlighet att se så att mina, mina kompisar kanske kan visa mig vad jag ska göra. Om jag nu ska putta på den här Eiffeltornet här så kanske jag behöver gå längre fram, gå längre bak eller hur jag nu ska göra. Har man möjlighet att sätta en skärm framför eh, eleven så kan man ju koppla paddan till skärmen och så ser eleven själv hur den ska röra sig. Så här finns en möjlighet att agera, man kan fånga bollar eller vad man nu vill ha för bakgrund. Här finns lite mindre redigeringsmöjligheter, för när man väl har tagit bilden och spelat in filmen så är den färdig. Så man får ju tänka kanske lite grann på att jag måste beskära den innan jag börjar ta kort eller börja filma. Jag kanske får ställa in balansen med det gröna också innan jag börjar filma. Så att det krävs lite tankeverksamhet, men du får också ett snabbt resultat. Jag ska nu visa hur du kan hitta bakgrunder till dina green projekt Jag klickar upp internet. Och där har jag sökt på pixabay.com. Här kan man hitta gratisbilder som man får använda i undervisningen. Jag söker på det jag vill ha. Jag söker på bil. Det finns olika sorters bilder man kan välja mellan. Där är foto, illustrationer och där är även videomusik och ljudeffekter om man vill ha det. Men jag klickar upp och ser om jag kan hitta någon bil jag vill ha. Jag scrollar ner en bit. När jag har valt min bild, jag håller bara inne med mitt finger så får jag upp en meny där jag kan välja att spara bilderna i mitt album på paddan. Sen är det bara att ge sig vidare tillbaka till Greenscreen by Doing och plocka fram ett nytt projekt. Och det skapade jag genom att välja plusset och create a new project. Min bakgrundsbild hittar jag i mina foto och då klickar jag på den och jag väljer den. Sedan så väljer jag den bilden som jag vill ha i mitt nästa lager och det gör jag genom att klicka på plusset i det andra lagret och då klickar jag även där på foto och jag väljer den bilden jag vill ha och så klickar jag på den. Och när den då är gulmarkerad så kan jag ju då nypa den och göra den mindre. Och även här så har jag fått med en liten vit rand som jag kan ta bort med beskära. Och då bara ställer jag in vilken del av bilden jag vill ha kvar. Och så klickar jag på done. Och så kan jag markera att ställa mig där jag vill ha mig. Och så kan jag välja capture image om jag vill spara bilden. Men det finns ju andra möjligheter att använda bakgrunder. Jag ska visa några exempel. Dels så kan jag ju använda ett foto som jag har tagit själv med kameran. Jag kan ju även välja någon digital bild som jag har liggande på min padda som barnen kan skapa digitalt. Men jag kan ju även välja till exempel en bild på lite Lego där jag också kan hamna mitt i bilden. Så bakgrunder är ju en sån sak där man får ha lite fantasi att hitta. Man kan även använda om barnen har ritat en bild som man kan ta en kort på och sedan lägga in. Jag ska visa en sak till. Jag skapar ett nytt projekt. Det här är lite kul för man behöver inte använda en green screen. Utan här kan jag välja en bakgrund som jag har tagit tidigare. Jag scrollar ner och väljer min bild på min indilåda. När jag har valt min indilåda klickar jag done. Den har jag då lagt i det understa lagret. I det översta lagret ska jag nu välja den filmen som jag vill lägga till här. Jag klickar på plusset, jag väljer en video och jag klickar på den filmen jag har spelat in. Som ni ser här så har jag en indilåda. Jag har ett förstoringsglas med ett grönt papper på. Och då kan det bli så här att när jag rör det här förstoringsglaset ovanpå indilådan så ersätts ju den gröna bilden av det jag har under, alltså bakgrunden. Så när jag för förstoringsglaset över så blir det bakgrunden jag har bakom lådan i det understa lagret som kommer att synas i förstoringsglaset. Så då blir resultatet så här. En rätt så kul sak man kan göra om man vill göra något spännande av en låda till exempel. En annan rolig sak är även att använda färg. Jag väljer den bakgrund jag vill ha till det lagret. Här har jag valt schackritigt. Jag väljer den filmen jag vill ha och då lägger jag det i det översta lagret. Och det är en film jag har spelat in tidigare där jag har målat med grön färg på ett vitt papper som ni ser här. Och sen när jag spelar upp den här filmen så ersätts den gröna färgen av bakgrunden jag har valt. Och då ser det ut som att jag målar ett schackbräde med min gröna färg. Det kan vara rätt så kul att jobba med färg med eleverna för det kan bli rätt så spännande resultat av det hela. Ni vet ni vad ni behöver för att komma igång och börja jobba med Green Screen, Lite grann om materialet och lite grann om appen. Men framförallt, våga prova och ha riktigt, riktigt roligt. Det var allt för mig.